Tervehdys taas Liito ryn perjantai-vinkkauksesta. Minä olen Haapalaisen Anna ja tämä on tällä erää viimeinen perjantai-vinkkaus tässä muodossa, sillä palaa liikunnan ja terveystiedon opettajan työhön joulukuun alussa. Ei hätää, Liito ryssä pohditaan jo kuumeisesti erilaisia vaihtoehtoja jäsenpalveluiden kehittämiseksi. Talvi tekee tuloaan, täällä Etelä-Savossa on päästy nautiskelemaan jo muutamasta kirpeästä pakkaspäivästä, ensilumen latu on avattu ja teko ulkojäällekin pääsee jo luistelemaan. Tänään perjantai-vinkkauksessa tutustutaan Liito ryn materiaalipankin jää- ja lumiliikuntasivuihin tarkemmin luisteluun ja jääpeleihin. Vilkaistaan tarkemmin Suomen taitoluisteluliiton luistelumateriaalia sekä Suomen ringetteliiton uusia materiaaleja. Olen avannut Liito ry jäsensivujen liikunnan materiaalipankin jää- ja sivut. Tällä hetkellä sivut koostuu alasivuista hiihto, jääpelit, luistelu ja lumileikit. Olen ehtinyt koota joitakin materiaaleja Luistelu- ja Jääpelit-sivuille ja tänään olisi siis tarkoitus tutustua niihin tarkemmin. Avataan ensin Jääpelit-sivu. Suomen Ringetteliitto on julkaissut hiljattain uusia materiaaleja ja aloitetaan niistä. Jääpelisivuilta löydät linkit Ringetteliiton verkkosivuille, joita löydät runsaasti materiaalia Luistelusta sekä Ringetestä. Sivustolta löytyy lasten ja nuorten ohjaamiseen valmiita tuntimalleja, jotka ovat pääsääntöisesti suunnattu seurojen luisteluja ja ringettekouluihin, mutta suveltuvat myös kouluun. Sivuilta löytyy myös erikseen materiaalit opettajalle. Ringetteliiton verkkosivuilta pääset valikoista Seuratoimijat ja kouluringette tai Pelaamaan ja Kouluille valikoista kouluringeten sivuille. Täältä löytyy Ringetteopas kouluille. Tutustutaan siihen kohta tarkemmin. Täällä kerrotaan vähän kouluringetessä tarvittavista välineistä. Ja alhaalla kerrotaan vielä tämmöisestä hienosta mahdollisuudesta, jossa ringetteseurat voi tulla koululle antamaan ilmaisia esittelyitä ja lisäksi saa vielä välineet kaupan päälle. Tutustutaan hieman opettajan oppaaseen. Siihen on listattu malliharjoituksia aina esikoulusta yhdeksäsluokkalaisiin asti. Löydät helpoiten tiettyjen luokkien sisällöt sisällysluettelosta värikoodien avulla. Esimerkiksi kakkosluokkalaisten mallit löytyy oransselta sivuilta, esiaalkuopetus, ja, ja yhdeksäsluokkalaisille sisällöt löytyisi liilasta osiosta. Oppan kaikki harjoitukset ovat käytettävissä sovelletusti eri luokkaasteille, joten niitä voidaan soveltaa ryhmän tason mukaan. Malliharjoituksia voi poimia eri esimerkki tunneista. Tässä oppaassa esimerkkitunnit on koostettu niin, että harjoittajat keskittyvät aina yhdellä esimerkkitunnilla yhteen tekniikkaan. Oppaan alussa on selvitetty lajin saloja, tekniikkaa sekä ringeten sääntöjä. Tässä näkyy nyt pelin säännöt ja tuolla näkyy vielä harjoitusten merkkien selitykset. Leikit ja pelit sivulta löydät ideoita tuntien alkulämmittelyiksi. Ainamalla yläpalkista Materiaalipankki, Kaikki aineisto ja valitsemalla täältä lajimateriaaleista Ringettekoulu löydät lisää kouluun soveltuvia materiaaleja. Tässä on luistelu- ja ringettelykoulun ohjaajan opas sekä tuntimalleja. Ohjaajan opas on suunniteltu tukemaan nuoren kokemattoman ohjaajan toimintaa jäällä. Vilkaistaan ensin tuntimalleja. Täällä on merkkien selitykset samalla tavalla kuin opettajan oppaassa ja alempaa löytyy tuntisuunnitelmamalleja, joissa on paljon samaa kuin opettajalle suunnatussa oppaassa. Palataan takaisin lajimateriaalit ja oppaat sivulle. Luistelu- ja ringettekoulun ohjaajan opas on suunniteltu tukemaan nuoren tai kokemattoman ohjaajan toimintaa jäällä. Mun mielestä tämä opas sopisi mihin tahansa lajiin ja voisi olla hyvä vinkki vaikkapa kokemattomalle sijaiselle. Täältä löytyy esimerkiksi ohjaajana toimimisesta, palautteen antamisesta, hyvän ilmapiirin luomisesta ja lapsilähtöisyydestä asiaa. Tältä sivulta löydät myös aikaisemmin esitellyn ringeten opettajan oppaan. Myös harrasteringeten tuntimalleista voi etsiä harjoitteita luistelutaitojen sekä käsittelyn harjoittamiseen. Valitaan täältä vaikkapa takaperin luistelu. Taustalla näkyy nyt takaperin luistelun ydinkohtia oppaasta. Vilkastaan vielä taitojaa opasta. Sisällysluettelosta löydät harjoitteita ringeten perustaitojen kehittämiselle. Tässä näkyy nyt luistelu- ja teränkäyttöharjoitteita. Palataan Liikunnan materiaalipankin jääpelit-sivulle. Täällä on vasta tämä Ringetteliiton materiaali ja tuolla alempana Taitoluisteluliiton pelilliset matskut. Ja tässä kohtaa on kouludemoista vielä maininta eli kannattaa pyytää Ringetteliitolta demotunteja. Kun löydät hyviä ilmaisia materiaaleja opetuksen tueksi, laitathan viestiä somekanavien kautta sähköpostilla tai Liito ry jäsen sivuilta löytyvällä lomakkeella. Katsotaan seuraavaksi. Luistelusivuja. Luistelusivuille olen koonnut Suomen taitoluisteluliiton materiaaleja. Löydät täältä muun muassa valmiit muodostelmaluistelumalliohjelmat, jäälajien tuntimalleja päiväkoteihin alakouluun sekä yläkouluun. Ja lisäksi täällä on tutustu taitoluistelijan materiaali. Alakoulun tuntimalleissa on perusluistelun lisäksi myös peliluistelua. Luisteluvinkkivihkosesta yläkouluille löydät kuusi erilaista luisteluteemaista mallituntia. Tämä on muuten oman luisteluun gradun yhteydessä suunniteltu materiaali. Mukavaa, että Taitoluistelu kokee sen edelleen hyödylliseksi. Terveisiä vaan Nellille Lahteen. Tutustu Taitoluistelijan oheisharjoitteluun materiaalista löytyy kaksi sop koulun sopivaa tuntimallia sekä muutama nopea vinkki toteutettaviksi vaikkapa välitunnilla. Luistelusivuilta löytyy myös tietoa jääliikunnan soveltamisesta. Lihastautiliitto on julkaissut Elina Mäkikunnaksen tekemän soveltavan jääliikunnan tuntimallin. Myös Taitoluisteluliitolla on soveltavaa materiaalia. Soveltavan liikunnan materiaaleja olen koonnut myös Liikunnan materiaalipankin yhdenvertaisuussivuille. Materiaalipankin luistelusivuilta löydät suoran linkin Taitoluisteluliiton sivuille sekä heidän kouluille suunnattuihin materiaaleihinsa. Taitoluisteluliiton verkkosivuilla koululle suunnatut materiaalit-sivusto näyttää täältä. Mainitsin, että materiaalipankissa on yhdenvertaisuusosio, eli löydät täältä myös soveltavan liikunnan materiaalit. Tämä oli joka perjantai ilmestyvä Liikunnan ja terveystiedon opettajat Liito ry Perjantai-vinkkaus, jossa tutustuttiin tällä kertaa Liito ry Materiaalipankin jää- ja sivuihin tarkemmin luisteluun. Fokuksessa oli Suomen Ringitteliiton ja Suomen Taitoluisteluliiton materiaalit. Tämän videon lopusta löydät perjantai soittolistan sekä kanavan tilauksen. Olethan laittanut YouTube-kanavan lisäksi seurantaa myös muut Liito ryn somekanavat Instagramissa ja Facebookissa. Tämä oli viimeinen perjantai-vinkkaus tässä muodossa. Toivottavasti nähdään pian virtuaalisesti tai livenä vaikkapa Liito ryn koulutuksessa. Kiitos, kun olet jaksanut seurata. Voikka moi!